Antena 3 a prezentat o nouă listă neagră trimis de la Bruxelles, Claus Iohannis figura pe ea documente. Mihai Gâde a prezentat, la sinteza zilei, de la Antena 3, o nouă listă neagr de la Bruxelles. De această date un document care vorbete despre incompatibilitile demnitarilor. În document se regsesc nume importante, Claus Iohannis, Ecaterina Andronescu, Victor Alistari Mircea Diaconu. Cred ce era un raport trimis de ani. Unele dintre cazuri s-au soluționat definitiv. Se cerea să se vadă în cadrul luptei anticorupie există rezultate concrete. Se cerea statistică, a explicat parlamentarul PNL, Iulia Scântei. Nu ai nevoie de nume și prenume, ci doar de datele statistice, a precizat deputatul PSD, Liviu Pleoianu.